Halló, Píratar. Ég heiti Þórlaug og ég er Pírati. Ég er búin að vera Pírati frá því bara, ég veit það ekki, að fyrir 2000. Ég er búin að vera starfandi í flokknum frá því 2013, eiginlega fyrir þann tíma. Búin að vinna sinn sjálfbúðaliði á plani. Ég var formaður Pírata í Reykjavík. Ég hef líka verið í framkantur á og, og ég er búin að sjá um vefumálin af og á í mörg herrans ár. Og, og, hérna, taka til og vaska upp og gera bara þar sem þarf að gera í flokknum en ég er stjórnmálafræðingur og mér finnst nú eiginlega skemmtilegast að fá að vinna í hugssjónunum. Og síðastlegin fjögur ár þá hef ég verið fulltrúi okkar pýrunda hérna í Reykjavíkborg. Ég var í 3ð sætinu á eftir Halldóri og Þórgni 2014 á listanum til borgarstjórnar og þar hef ég verið varamaðurinnans Halldós í stjórnkeirfis- og líðræðisráði Ég er líka fulltrúið pírata í stjórn faxafló að hafna af því að ég hef reynislu af fyrirtækjarextri. En ég sem þess að þetta hef aldrei unnið sem stjórnmálafræðingur svo leiðis. Ég hef uh, menntaði mig og hafið áhuga á stjórnmálum og hef áhuga á stjórnmálum. Ég er næstin því búið með mastersgræðuna mína hérna í alþjóðast stjórnmálum. En ég sem þess að þetta eins og margir vita fjökk krabbamein og þurfti bara að breyta til í lífinu var ekki Hérna bara, já, að vinna fyrir peningum og því að gera einhvern annan ríkan, heldur uh, fór ég alveg rosalega rússipanna úr því að vera bara, hvað ég segja, hérna, vinnufíkill og, og, og í lífsgæða kappleipinu og fækrabamenn sem bara breytir algjörlega lífinu mínu og, og hérna, hætta, hætta hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, hérna, í mörg mörg herrans ár og, og uh, já, ég bara kynntist nýjum aðstæðum, ég þekki það að, að hvernig það er að, að eiga allt einu ekkert, allt sem maður hefur unnið fyrir sé, já, bara, bara horfið upp í skuldur af því að ég var veik og ég þekki rúslega vel örvæntingunar sem fylgjur þessum aðstæðum, ég, ég þekki það vel hvernig það er að þurfa að berjast gerfið ofan á það að missa hilsuna Þannig að það er eiginlega fatinn af hverju ég fór í það að breyta heiminum. En ég sem sagt bara að vinna eftir pírata gildunum. Það er min yfirmaður, mín samviska og, og pírata gildinn og stefnan sem pírata hafa valið. Ég er með rosalega réttlætiskennt. Ég hérna, var ekki að segja ég megi ekkert aumt sjá þar sem ég að reyna að hjálpa. En, en ég er bara fæ ánægju út úr því að gera lífið betra. Og uh, ég er sjálfstæð. Ég mynda mér sjálfstöða skoðun og það er það sem gerir mig hrifna af pírata Ég er ekki meðvirk og ég hef alla tíð búið mikla ábyrð og uh, ég tek ábyrð, og ég ber ábyrð, ég axla ábyrð, ef það þarf að klára eitthvað þá sé ég til þess að það gerist af því að ég vön því að ná árangri með því að leggja sjálfa mig fram, það er bara þannig. Ég er því að ná árangri með því að leggja allt mitt í sjöluðnar og ég er ekki vön því að feila. Vanalega að þá bara horfi ég á hvert jobb og... og Hvað, hvað þarf í þetta starf? Það að vera í borginni núna, þetta er framkvöndavald, þetta er ekki löggjavald, það er bara ekki alveg sama fólki sem þarf í þetta starf. Hérna þarf fólk sem er drífandi, fólk sem er tilbúið til að fylgja eftir grunngildanum okkar og sjá til þess að lögum sé framfyllt. Í máli þá er ég að bjóða fram til þess að sjá til þess að pírata gildin séu höfða leiða ljósi í stjórnin borgarinnar. Gagsægisprinsipiði snýst til dæmis um eftirlit og að borgarinni viti að við séum að vinna samkvæmt lögum og þau geti gengið af því sem er búið að samþykja. Líðræðisprinsipið okkar gengur út á nær samfélagið að við eflum þá og fólk hafi aðkomi um sín eiginmál. Og mannréttindapunktarnir ganga út á það að fólk eigi rétt á sinni grunnþjónustu og ætli geti lifað já, með mannverðingu.